Всім привіт, друзі. От зображено пошти посилочки з магазину AliExpress. Тарас подивимося що їх знаходить. Він ще має змалений. Такий от тут Тобто там дуже сильно замотаний. Ні замотаний такий карт-ридер. Для всіх видів лише накопити. Так. Стоїмось його... Стоїмось тут підпишемо... Стоїмось його... 12 стень. Високого карт-різера. Всі лайку! Поставлю підвідео. Надумаєте покупати. Другий... Виходить, що такий вот Міні квадрокоптер Чектон 6-10. Я його не покупав, а обміняв за монетки. Знаємо, так, зараз подивимось. 11 доларів. Вдобав до коптеру. Тут і зачити до нього. Я його розкопляю. капсули і на маленьких виходить. Ну, це так. Дальше там. Апарат управління, вот така моя. Так, крави тут зажалені, але вони не Далі ще. Зарядне, 4 запасні МТ і крючки щоб не мати я так спонюю і зашити інструкція на андійському так це вже розібрали подивимося, як вони літають вкінчаємо його Так, силочки поставлю на ці товари я під відео.